لك حافظ القرآن طوبى لكم قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم مشاهدين الكرام أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حقا، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن، فاتقوا الله في النساء، واستوصوا بهن خيرا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، هذه كلمات قالها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في وصايا النساء، وأخبرنا ربنا عز وجل عن إبليس في القرآن الكريم قال محدثا عنه ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء فالكثيرات من النساء تفعلن المحرمات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذه المحرمات الوشم، فلقد لعن الله عز وجل الواشمات والمستوشمات المغيرات خلق الله والواشمة هي التي تغرز الإبر بالبدن ثم تحشوه بكحل أو نحوه وتجب إزالة هذا الوشم إن أمكن ويستوي في ذلك الرجل والمرأة لما في الوشم من تعذيب لجسم الإنسان دون حاجة ثانيا النمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والنامصة هي التي تقوم بترقيق الحاجبين والمتنمصة المفعول بها ذلك بناء على طلبها وذكر الشافعيه والحنابله ان عله تحريم النمص هي التدليس كما انه شعار للفاجرات وتغيير في خلق الله تعالى فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعنت النامصه والمتنمصه من غير داء ثالثا التفلج فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله والتفلج هو أن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات وذلك إظهارا للصغر وحسن الأسنان فإذا كبرت المرأة سنها فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة رابعا الواصلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواصلة هي التي تقوم بوصل شعر بشعر آخر والمستوصلة المفعول بها ذلك بناء على طلبها ففي الحديث الذي رواه معاوية رضي الله عنه حيث أمسك بمجموعة ملفوفة من الشعر وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم ولكن أجاز العلماء بأن لبس الزوجة الباروكة لزوجها فقط حلال ولا حرمة فيه وإن لبسها ليس من الوصل إنما هو من وضع الشعر على الرأس كما نص على ذلك علماء المالكية خامساً المرأة الساخط زوجها عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. سادساً المتشبهات بالرجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنفين من الرجال والمترجلات من النساء. فقد لعن الله عز وجل الرجل يلبس لبس المرأة، ولعن الله عز وجل المرأة تلبس لبس الرجل. سابعاً، زوارات القبور. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، أي كثيرات الزيارة للقبور، فالواجب على النساء الابتعاد عن التكرار والإكثار من زيارة القبور، ثامنا النائحة وهي المرأة التي تقوم بالندب في المآتم والصراخ على الميت فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت تاسعا المحلل له فإذا المرأة طلقها زوجها ثلاث مرات حرمت عليه فلا ترجع حتى تنكح رجلا آخر فتحل له فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له فالنكاح المؤقت أو النكاح من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها نكاح محرم وباطل في قول عامة أهل العلم الثقات ولا تحل به المرأة لزوجها الأول عاشراً المتبرجة نساء كاسيات عاريات ملعونات والكاسيات العاريات هن اللواتي يلبسن لباساً لا يسترهن إما لقصره وإما لرقته وإما لضيقه هذه كاسية بالاسم عارية في الحقيقة فهن المائلات عن العفة مائلات عن الاستقامة إلى الفواحش والمنكرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا فوالله لو اجتمع البشر لن يجيرك من عذاب الله شيئا وتذكري أختي فإن جمال الدنيا زائل ولن يبقى لنا إلا العمل الصالح فاللهم احفظنا بحفظك يا كريم وارحمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم واجعلنا من الطائعين العابدين يا رب العالمين واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين إذا أردت عزيز المشاهدة قصة معينة أتركها لنا في التعليقات وسنقوم بعملها قريبا بإذن الله تعالى فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة